كندخل باش نلعب باش نربح صافي لا الغول غادي مشاو كاع نتذكروش عليه كنت صليب يعني محرام ميفكروش كنت ديما كتغلب؟ <تصفيق> دائما دائما كنت صغير صليب وكانوا عندي يعني شي شي لعيبات إذا الصحة ديالو عليا تعرضت لي في فالحبة إلا بغيت يتسرها بيا وقفتوها جيتس لها عطيتهم ما يعود كانت وحاجتك أيامات اللي كنت أنا كانت على نعضى وتسيب وقت تسيب صاحبك كانت غالبو في السماء وعبطوك هذيك بحشيك بيه هذيك قصوين مصطفى بنحمد البقالي وملاقبك عايتولي مصطفيتا مستفيدوني لحسب اردت ان اكون كنت لديك لديك البوكس لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك البوكس لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك لديك كلوب ديال لعب لطيف زياد الله يرحمه برحمة الله هذاك هو المناجير ديال المدرب ديالنا ديال لابوكس من تما شهرني هو داني بدا لاعب لي في إسبانيا ولعب في البرتغال ولعبت ديدا في جولدار جولدار كانت عندهم محبة في البوكس ####وكنا حنايا كان <hesitation> كانمشيو للجلطة نلعبو كنت ديما كتغلب؟ دائما دائما كنت صغير صليب وكانوا عندي يعني شي شي لعيبات أو كاسيني بحال دابا عبد الإمام طاب تخلص شمال ولا من تحت فوق لفوق جوج اييه في كلوب لعبه هذوك كاملين ضربه كصليم ادم هاراد في البوكس هي من شنبتسارد كلور ان بورتوغال لا من هذه المباراه هذه لان الاطيل ساصدر في العشاء وقتلو فين شيء شيء كلوب ديال الرياضه عادي وقدر واحد ولد فيه على يد مشي انا وياك مشينا مشيت معه داوي نحك واحد نعدي كبو كبو تبكي ريدو تبكي يا ما عملت هيداي لاقتلو فين الصحبي قالك راهو صاحبك هات برا الميل هذا برشو كي ترمي مع وحصك كي ضبصك باب باب باب با. ولكن عيني عاوشين تحت الفيش كده عملت شمبرا كي عايطوها ايه هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي بورت إزي ها آه مصطفيدة ايه مصطفيدة ايه مصطفيدة البوكسر قد اعفناه أنا كان عشوه على الكتفين وإذا أملك أنا هيدا كان عرفه بأزابريمان أخواله كده تاك تاك طاك ويا مستيه أنا كتفهم البوكسر حافظه كتفهمه كان, كان مرة غير دا حاره لكون حالكتشاف كان عارضه مش أنا كانو فيه كده. كانكدب عليهم، هانا غادي نديرو بابطو عاطفو، كانسرق حديقة بلي هو ديك كتجي بالو من هنايا، ها تجيها، عارف، هي هاديك ها هانا غادي أنا غادي نضرب ونزحش هابط وأنا العين وكيف تحركوا تحرك ليمين كيف على اللي بره؟ كيف تجوهوا بالواريق ديالك صافي؟ لا كان سبعه ضربات فيه باة، سبعه ضربات لي في ضربة بو وجهادي كره دا في ديو طلع فوق هي الششوا جابو في تيسه شاش واحد باكاكي يرمش سبعة الضغط في يد وحده حتى شي بو كشف العالم زال صحه ديالو عليا تعرضتي في الحبه هو عطيه المبه الصريخه وهاوس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> واش عاود يدور فيا ما كيشعرفك أه؟ ما كيشعرفك لا عرفني عارفني مستفتا ولا شيء، يا بغيت يتسلها بيا، هو قلت له اجي ما زعما أقل؟ أيوا طلعنا عاون سباني معاه. عام تلاين وخمسين يسوع المدى وبيك اللعب دياله محفوظ كي يجي تاف تاف تاف تاف تاف تاف. عاو ندخل. أنا يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل ندخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يدخل خير زهور، أنا كنت من الأرض يعني ديال محمد علي بلا أرضي أنا، كنعمل ديك اللعبات ديالو و ديكشي و كنا و كذا، روز ديالو تاك تاك تاك تاك، أنا كنت كان عملك طريفات ديالو، يعني مولوع بالتريفات ديال محمد علي، ديك الكاو و مات هذا يا عبد الله رحمة ورحمة الله المناجير ديالي، أنا البوكس أضاف في طنجة ولا شي مرة مرة كان صدفة كنمشي جبل الدار كنلعبو بزبطة وهذيك الجانيتوش كيعيطولهم الجانيتوش إيوا أتلا دائما هذوك أنا اي جوج لا قلت لي ديماك عليك بهذا الشوتس هذا البونص ولا اي نجم الفارسا هيدي كان ساليت بهذا البوكس ما بغيتش غير ليفو الله واو هذا البوكس على الاصل ديالو البوكس ماشي غير ايلاك بوكس بوكس طاف طاف طاف لا البوكس اللي واو جالي ترصيب هذاك ورث بوكس ورث بوكس هو فندل بوكس هو البوكس هو الإنسان كي لعبو بالحماسية ديالو وما يمشي أخطاء فهضرب لورا هذا كله بأخطاء كي كيضرب إنسان صحابه بنايا أو كيشبرو بالوش يدو هذا كله بأخطاء. مشية بقية تعرف كتعمل رياضة ولا صافي سمحتي تفيها؟ مرة مرة. مرة ما رأيك لقيت يديه النورة بلايها ديك الأيام الحاج بالذات شنو هاد الحب هذا ديال البوسط أولا ما بقاتي الصخفة اللي كانت الكبر كفانا لما دخلت في 90 عام هادا وزيادة فرقاوش يتسانو الإنسان كيقفو رجلو ويطلع. كنت وحاجتك ايامات لي كنت انا كان كنت مع الريق و تسيب صحبك كنت و في السماء و يحبطك هاديك وحشي كبير كي تشفت فوق كتاف دم دادم و رابح رابح و يدم على شنو شو كيعلكون الاكساس مستفيتا مستفيتا مستفيتا